بصوا بقى لو انتم من الناس اللي بتستخدم الخضار المجمد كده على طول انصحكم جدا جدا جدا ان أنتوا تجربوا جيفريكس بجد تحفه كل الانواع بتاعته روعه بجد وكمان التغليف بتاعه حلو قوي بصوا بيبقى الكيس كده الخارجي والخضار بقى نفسه بيبقى في كيس شفاف كده من جوه بجد انصحكم تجربوه